І як придбати валюту в Приватбанку онлайн? Нещодавно Приватбан дозволив своїм клієнтам купувати валюту за гривню при розміщенні цих коштів на депозиту банку. Розглянемо, як це зробити. Зайдіть до мобільного додатку Приватбанку. Перейдіть до розділу «Сервіси», далі «Заощадження». Натисніть «Відкрити вклад». Виберіть валюту – долар або євро та вид депозиту – стандарт або Junior. Виберіть ставку та умову розірвання та натисніть «Продовжити». Виберіть термін вкладу, введіть суму вкладу. При бажанні придумати назву депозиту. Виберіть спосіб поповнення готівкою чи з картки та виберіть одну для поповнення зі списку. Виберіть варіант отримання процентів, додавати до суми депозиту чи виплачувати на картку. При бажанні ви можете ввести суму щомічного поповнення та вказати, з якої картки перераховувати кошти. Ознайомтесь та погодтесь з умовами вкладу та депозитного договору. Ознайомтесь з заявою на купівлю онлайн-валюти та натисніть «Формати». Зазвичай валютний депозит буде відкритий на протязі декількох годин.